Ще два роки тому фермер Віталій Желудько на 49 гектарах сільгоспугідь, що розташовані навколо його садиби, вирощував зернові культури для худоби. У його господарстві 600 свиней. Але в грудні 2018 року рішенням сесії Долинської територіальної громади цю ділянку землі було передано на баланс громади, розповів фермер. Роздали людям по два гектари і нині на цих угіддях агрофірма Орендар вирощує сільгосп культури. Загалом до громади тоді перейшли землю місцевих фермерів, Загальною площею 750 гектар, каже Віталій. У головні справи позакривали всі. На сьогоднішній день в окоруху їздять чужі трактори. Правоохоронна система не бачить ні в чому злочинів. Сільгоспугіддя площею в 147 гектарів поблизу села Нове Запоріжжя батько Віталія Василь Желудько взяв у місцевого колгоспу в сімейну оренду у 1989 році. Разом із синами, одним із перших у районі, утворили три фермерські господарства. Членом одного з них, батьківського під назвою Желудько, став Віталій. У 91-му на земельній ділянки 3 по 49 гектарів фермери отримали державні акти на право до вічного володіння. А після смерті батька його земельну ділянку Запорізька райдержадміністрація передала Віталію і зареєструвала його як голову об'єднання фермерських господарств «Сім'я». Ось документ із цим рішенням від 2001 року. «Надано Жолудьку Василю Яковичу, моєму батьку, для організації фермерського господарства Жолудько передати громадянину жилутьку Віталію Васильовичу. А на сьогоднішній день це рішення ніким не відмінене і не скасоване. Земельна ділянка на сьогоднішній день моя, согласно цього розпорядження». А це рішення Долинської сільської ради від 20 лютого 2020 року. Ним два державні акти Желудськів були скасовані рішенням сесії у зв'язку зі смертю батька та одного з його синів. Віталій вважає такі дії сільради та голови громади Богдана Федчука незаконними. В 19 році, 20 листопада, Вища палата Верховного суду постановила, що ці землі з державним актом надвічно спадковане володіння є на сьогоднішній день дійсні. Але після виходу Вищої палати Верховного суду рішення, Фечук вивів на сільську раду питання, і вони рішенням сесії відмінили дійсні державних актів. Практически поваливши державний устрій в нашій країні, Взявши на себе повноваження суду, натомість голова Долинської громади Богдан Федчук каже, що Віталій Жилодько не має законних прав на землю. Земельної ділянки в нього не було, собственно, земельна ділянка надділялася його покійному батьку, який у 98-му році помер. І після смерті батька, ніхто цю земельну ділянку не успадкував, а обробляли. А потім вони розпалися, тому що. Один брат умер, другий не захотів платити теж, ми теж забрали кстати, землю і ще одного брата забрали. У Жолодьків ми всіх забрали і роздали людям, роздали людям і люди сьогодні Здали в оренду. Ми отримуємо податки від цієї земельної ділянки, сільській раді, і все порядок. Все. це внутрішнє сімейне діло, це спадщина. Вони влізли в спадщину. Вони зараз дірібанили вже землі, а акти остались. Є державні акти. Ніяк вони не могли сформувати інші ділянки. Там там акт державний був не приватної власності, а до у спадково довічно до, до володіння. Володіння вони зараз не діють. Ці Ні, вони діють, але якщо вони правильно діють, і їх використовують. Дійсно. Вони вже повинні були у 2008 році приведені у відповідність, і ця земля повинна була передана бути членом фермерського господарства у межах середнього паяць розпайовки землі на території громади. Є фермери на території, вони ж не обіжені, вони привели у відповідність до закону державні акти. Він ж не один з таким державним актом. І по-друге, він за цих 20 років, користувавшись цією земельною ділянкою, жодної копійки не сплатив податок. Журналісти Суспільного звернулися до незалежного юриста Сергія Білана за роз'ясненнями щодо дійсності державних актів на право довічного, успадкованого володіння землею, зразка 90-х років. На той час, коли оформлювали спадщину від померлого батька, не існувало ніяких роз'яснень або практики щодо можливості успадкування ось цього права, до вічного володіння. І тому на той час про земельну ділянку, ну, тобто ніякий нотаріус, ні державний, ні, ні приватний не погоджувався оформлювати конкретно на, е цю длянку права успадкування. І ось зараз, коли в 2019 році заявилася перша пасанова Верховного суду, Верховний суд сказав, що саме ось це право довічного успадкованого володіння землею, воно може передаватися у спадщину, тобто може бути успадковано спадкоємці. Рішення Долинської сільради від 2020 року щодо припинення дії двох державних актів на землю Віталій Жилицько скасував через суд. Проте фермерська земля залишається у громаді. Звернення до Нацполіції та обласної прокуратури виявилися безрезультатними, каже Віталій. Журналісти Суспільного направили до головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області інформаційний запит щодо законності виготовлення нових документів на землю та видачі на неї кадастрових номерів при наявності державних актів. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.